ચુતાડી છે ગધન બધી ડાળીઓ એ અને પુલોની પણ નીચી નજર થી ગઈ છે આજ થી અમે સાયન્સ એક્સિબિશન સર થઈ ગયું છે સર 6th સ્ટાન્ડર્ડ ના બધાએ પ્રયોગો આજી છે પછી 7th ના એક નયનર બે એ મફાશિયો સ્પીચા સકુંગા એટલે સાયન્સ નિયમ એ માં પ્રદાન સો આન્ટી થેન્ક યુ ઓ સંતને રીન ટી કે મા તાલી માતો ઓન મેના બોલાવા શું પેલું નિબત છે લેવાનું કણબર bajo જીતનો છોકરો તમારા ઘરે હું અને સરસ પૂછત કરી એ બધા અવતાર હતો એ બધા મનમાં સંચિત છે અને આપણે જે સ્થળ સચલું 316 આસ્તાને ગેવર આ સોચને ના કરી જો સંજોગોએ કેロナ છોકરે શું કરી મોકડી દીધો જમીનદારના જમીનદાર એ Why mainê Ášŝjul? Yeah, Bref, da publicam, S?! <muchas> Leonard Trigaq paha menjaga J own and it is still one Raga geraцuda, R playable, this is a joyrik. You're very a happy double extension. Er, he's so car, it's veldat no one. Cppie ill don't. What? First, ludd dotted number is a 2006. But it's not a second?! કારણ માતા આપણે આવે દુષિત હતા દોડતા દેવ વિષ્ણુના દેવ સુમિયા એ ક્ષીતાન દેવ શેષશ્રોત દેખતા હતા સોબેનિયા એ જ તો પચ્ચરોવા સભી નદી 2015 ના સુપ્રત તો વિញ្ញા થોવા What about that? વિજ્ઞાન એટલે વિશેષ પ્રકારનું જ્ઞાન કોઈ પાબતા પર પ્રયોગ દ્વારા ઉતારામે કર્યું પ્રયોગ આવ છે આલ્કોનેના આ પ્રયોગ થી ઈજાની સાથે સંતુલન આપ દર્શકઓ તાવમેલે ભલે આપણે જોવામાં જે છે દોરો બનાય છેલ્સે બનાય દોરો કરો છો હો મારા ઘરના મારા દોરો તેની જેમ સુવિતી ઉતારવું ને સ્લોગો હતું અનંત આવતા વેનેલા મેલક જેવું ને મેરટનું મેલોતિરા જેવું આવે ફોટો સ્લોગો હતું અને શંખામાં શીખવા જોડો દીક સમય આવો હોય વેતો તો આવું શીખવા એટલે કુછે એટલે શું દોજો લીન ના જોતો તો એટલે ના ઓકે ના બોખિ ના સાયકલ ના જોતો મોટે okay, છે પોતા કાબીએ તો બે પાર્ટનર ઇન કરતો આ રીટર વાટેમાં રહે છે मेरा भारत आज दोस्तों इंडियन एसोसिएशन यूरोपियन डॉक्सो फाइल्स डॉक्सो प्रोटोकॉल साधन सुद प्रोमाइन साधन यूरोपियन ये तो ये तो बदल जाएगी साधन साहब सूर्यम और ये मेरा जरूर पहले कहता वाला भी धीरे से do que é agora વિજ્ઞાન uhm <Tower> <7 Wells> ના ઓખોની ઇતકે કો બાર લા છે તો ઇતકે કોલી યો યો ઇન્ટર આયર એડ્રેસ ઇસેલે તો મોનો પોઈન્ટ મોનો ડાય એટેશન ઇક્લે સુધાર્યો સતત બેઝિંગ બને સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝિકલી ફોન હોલ હેલો તમારી બસ એવો હોય તો તમારી બસ અનમો પ�ણ પ�ણ ખણણ ખણણ ખણણ ખણણ તોડો રોડો ને તોડી નાખ તાકે દાદા હવે બોલ એની હાલે કે બેટા જાઉં જો ને ઈ ના કદો જો ને ચલો ને હું જાતો દાદા પેલો આવી ઓર સ ને એવા બેટ પુને રસિયે છે જોજો તમે બાળકો બિચારા મે તો જોયું ને ઓ એટલા સિસ્ટમ તમે વિચાર કરો માણસ કેટલા બુદ્ધિમાન છે આરે બીજા તો કે જીવનના 100 વર્ષની અંદર શરૂઆત અતીશ્વર જેવું શીખે છે બને છે બધી જગ્યાએ રંગલ નથી બે દેશ પુરુષો ના વાળા આ તો દોન નહ લાંબા આવો તો દોન આપો તો વધારે કાટી નું સુગમ ન હોય એટલે બીજી મોટી કાટી એ છે હવે જો કે એ વખતે આ બધા એ કુશળ અંતેની કે અતિશોધ દુર્ઘટનાનો આ સવાલ એ મળ્યો જો પોઈન્ટર આ પોઈન્ટ પર જતો કાશકો બદલો જે પસારદ નસાનામાં ભળ્યા છે એક સરસ મજાની મુદ્દોનો નિષ્કર્ષ આપતેલી બોલ કે મળી આ ભૂસણો ભાઈ પહેલા છે રોજ મને તો દોર કે આપણે જી જી પાંચ રીજીયો ને કે પછી કોણે ગમ્યું દો તો હા ભૂકા ભાઈને સાંભળો દો લાગીને દે વાત ચાલે કે આ તો બચવાનું સોય આતે આ છે દર્શનલા છે સે પાંચ દાડા છેલા લે એ જમાનામાં સોશિયલ એ જમાના દરમિયાન ઘરનો દરવાજો શીલ ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે અંતર્ય શહેરમાં મળતો આસ્તે 5000 વર્ષનો ગતતો હતું પરંતુ કરો અત્યારે નથી ગતતો વ્યવસ્થા હતું આઈ કાર નું સાગીસ વિશ્વની કોઈ સંસ્કૃતિ એક પક્કત રીત આપું હતો તો પણ એક રીત આપું ઉપસર્ધાને વિદર્ભ શુંનો એક માત્ર દેશનો ભારતી છે કે અહીંયા ઊંઘો થયેલું છે તો કઈ રીતે આપનો બૌદ્ધિક ફાયદા દર્શન શેર કે ગણાય આ શું છે બુદ્ધિમાનનો આપણે શું થાય છોને બિના ના આ એટલે મેં શરૂ પ્રતિ માત્ર એવો છે જે આ શરદીમાં થઈ છે તે હે આ દેશ સસ્કૃતિ કેલી હતી ગ્રામ ને સસ્કૃતિ હતી તો જો ઇતિહાસ કેવો ઉભુ થતો પરથી કોઈ જે શહેર માં રી ગ્રામ ના વિકાસ થાય નહમ આ દેશ સસ્કૃતિ એટલે આપણે પતનના બાર્કેજા સમજો તો સસ્કૃતિ કેવી રીતે હોજીએ આપણે સચવા કશું એટલે રી ઓન એરબી એ પ્રિયોગો જેવો પાસો કેરા મે જોઈ તો નામ કે એની ઉપર ગોટલ સુધી હવે આપણે અલગ કરશું પાણી અને મીઠા ને પાણી ને ગરમ કરીશ એટલે પાણી નું થશે બાષ્પોત્સર્જન ગરાળ માં ફેરવાઈ અને બાષ્પ સ્વરૂપે નીકળી જશે અને છેલ્લા વધુ છે મીઠું એટલે પાણી અને મીઠું અલગ થઈ જાય પ્રયોગ નંબર બે છે મીઠું અને રેતી ના મિશ્રણ માંથી ઘટકો ને જુદા કરવા આ પ્રયોગ કરવા માટે સર્વપ્રથમ આપણે એક સ્ટેન્ડની જરૂરિયાત કરીશું ત્યારબાદ એક પિકર કે જેમાં રેતી અને મીઠાનું દ્રાવણ આપણે મિશ કરશું અને તેમાં આપણે પાણી નાખીશું જ્યારે પાણી નાખીશું ત્યારે મીઠું છે એ પાણીમાં ઓગળી જશે અને રેતી છે એની આને મિશ્ર થઈ જશે હવે રેતી અને મીઠાને અલગ કરવા માટે આપણે દાંડનીય પ્રક્રિયા કરીશું એના માટે આપણે આ પ્લાસ્ટિકની બહરીનો ઉપયોગ કરીશું જેને આપણે સ્ટેન્ડમાં રાખી એની અંદર ફિલ્ટર પેપરને બોર કાઢી અને અંદર રાખીશું ત્યારબાદ આપણે જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે ત્યારે જે મીઠાનો ભાગ વધશે એટલે કે એને સીએલ મળશે એ આપણા પ્રયોગ નો નિષ્કર્ષ રહેશે એ બે બંદર જો અંત દે આ મીઠું અને જે રેતી છે એને ચાર પાંચ વખત આપણે શુદ્ધ પાણી લેતી ધોઈ લેશો જેથી કરીને અશુદ્ધિઓ ના રહે હવે એ રેતીમાં આપણે મીઠું લખ્યું ત્યાર પછી આપણે પાણી નાખવાનું છે આની અંદર પકડી પકડી એમ કેબી નિયમમાં આપણે જ છેમાં જે આ ગોળ છે જોડ ના હોય ચોરસ તો આપણે ગોળમાં કટિંગ કરી લેવાનું ત્યારબાદ બેન વાળી અને આ ગોળ ની માટે ત્રણ ભાગે શંકુ આકાર માં ગોઠવશે હવે જે આપણે મિશ્રણ બનાવ્યું હતું રેતી મીઠું અને પાણી હવે એને આપણે આમાં ગાળશું ગાળણની પ્રક્રિયા ધીમી થશે એટલે જ્યાં સુધી પાણી ગળાય જાય ત્યાં સુધી આપણે રાખજો એક ગ્લાસ અને એક જરૂર છે પણ ખારણ અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી તો તેના બદલે આપણે એક બરફની ધાતુની પેટ અને બરફ લીધો છે તો સૌથી પહેલા આપણે વિપરમાં પાણીને જે દરિયાનું પાણી છે અથવા તો દરિયાનું પાણી ન હોય ઉપલબ્ધ ન હોય તો તમે કોઈ પાણીમાં લીપુ નાખીને પણ બનાવી શકો છો तो पहले सबसे पहले आपने यहां गरम कलार में केम खी उतरीयो उतरीयो इवो कोनी जो आज जी नहीं ये पक्का तो ये ना की परते मेन इनको आपने यहां गरम की अग्नि पे गुती सो तो देना भी सुनते हैं कि जय पानी नहीं बदल से ये वाष्प से तय खड़ी पड़ी ने इजी बाजूना मेरा क्रॉस में પાણી નીકળેલું છે અને તેને મળે ગરમ કરીએ તો જે પાણી બીજી બાજુ થી પાણી નીકળે છે મેળવી શકે છે જેમ કે દરિયાનું પાણી ગરમ થાય દરિયાનું પાણી ગરમ થાય અને પાણીના મિશ્રણ માંથી પાણી અને પાણી લેશન અને પાણીનું મિશ્રણ તૈયાર કે પાણી અને તેમાં અલગ अलग कर अदरव्य અને આપણે તમે કોઈ પણ વનસ્પતિ છે પાણીમાં રાખેલું છે આ જે કલર નું પાણી તો આપણે આ જે એની ડાળી છે એમાં ધીમે ધીમે અલગ અલગ કેસો દ્વારા ઉપર ચડે છે કોઈ પણ પ્રકાંડ છે વનસ્પતિમાં પાણી અને દ્રવ્યો વહન કરે છે ઘટના છે તે કે વનસ્પતિ ના પર્ણો હોય છે તે વાસ્પોત્સર્જન ની ક્રિયા કરે છે તો તે થાય છે કેવી રીતે કે દબાણના ફેરફારના લીધે જે પાણી છે તે પાંદડા સુધી પોચું પછી ત્યાંથી બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા તે હવામાં બા રૂપાંતરિત થઈ ગયું તો એવી રીતે દબાણ ઘટેલું છે એટલે આજે અહીંયા સુધી પોચેલું છે બ્લુ કલર દેખાય છે પાણી છે ને એ પાણી બાષ્પો રૂપે કઈ રીતે બહાર નીકળે છે એ આપણે સમજવાનું છે આમાં સૌથી પેલા લીધો એક એવી પોલીન લીધી કે જેને પારદર્શક રીતે આપણે જોઈ શકીએ जो अंदर पानी अपने जोई सकी प्रक्रिया कई रीते थे आपने लगे वनस्पति में ते सको पर्ण रंध द्वारा वनस्पति में पानी हो बाहर आगे आप नई सके तो आप प्रयोग करव पड़े वनस्पति लोक नंबर सात आप अथवाकूर आए थे मरी सको एक दिवस अगर सूर्यप्रकाश हाजरी में ठूा ने राखवा कर प्रकाश से पान पर जगह पड़े नहीं त्यार्प्कू अथवा जो जगह सूर्यप्रकाश से पोचेलो नहीं जगह तफेद रंग फेरफार देखा कारण ये सूर्यप्रकाश हाजरी वगर प्रकाश संकृष्ट थोड़ा टाइम अंधारा पीछे बीजे दिवस सूर्यप्रकाश जयर कर भाग इमां तो कीधो प्रकाश नहीं पड़े सोमेटो मैटोकॉन्ट्री है।, है तो फोटोसिंकेजिक प्रोसेस नही एटे आज काटी सक बीज है का आकहॉल में धोई त्यार बान एड करे तो एम टार्क प्रमाण ज्या है त्याज ब्लू था आल्कोहॉल अत्यवेलेबल नहीं फर्दरिंग प्रोसेस आप सकता नहीं कलर डिफरेंस फोटो सीकेजिक लाइट वगर जो अपने एक आकृति में दर्शाएल न हो तो आप अस लोक्स आगे पा बने एक टोर्च जो है, है प्रकाश न सोर्स तरीके कर क्षारा प्रयोग कर सकता है वो प्रकाश सीधी रेखा गति करते हैं तो आज टोर्च अथा जय प्रकाश पाशू तेरे चिद्र है सीधी रेखा जय प्रकाश ना सोर्स हाथ तरह जो है प्रकाश प्रकाश नींदु दिखा આ બાજુ એક કાણું છે અને એની સીધી રીતિમાં આ બાજુ એક કાણું છે જયારે સોર્સ સીધી રેખામાં હશે ત્યારે જ આ પુર પ્રકાશ થશે પ્રકાશ નું બિંદુ જોવા મળશે ઉપર નીચે કરીએ તો ટપકું દેખાશે નહી એનો મીન્સ કે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે સાધન સામગ્રી તરીકે બેટરી કનેક્ટિંગ વાયર અને જે આપણે પરીક્ષણ કરવાનું છે તેમાં દિવાસળી રબર સ્કેલ એટલે કે લાકડું પેન્સિલ અને લોખંડની ખી હવે આપણે પ્રયોગ કરી જોઈએ તો તેમાં આપણે સૌ પ્રથમ એ ચકાસું કે એલઈડી ચાલુ છે કે નહીં તે માટે આપણે પેલા એક પરિપત્ર પૂર્ણ કરશું हम आ परिपत पूर्ण थोड़े एट्ल एलईडी चालू थी आपको खबर पड़े कि अत्यार विद्युत वहन धनध्रुव तरफध्रुव तरफ विद्युत वच में अलग अलग वस्तु पद, पदार्थ नवाहक तो सब प्रथम अपने एक लाकड़ा ना टुकड़ो मूकने जो आ परिपत पूर्ण थत नहीं चकासी सकते लाकड़ा ना टुकड़ो ए अवाहक होी जैसे लखंड मुकवाद्य परिपथ पूर्ण थे कही सकिए कि लखंडत हो प्लास्टिक तो विद्युत खबर पड़े थे। अवाक है एक रबर मुकी ने जो तो अवाक है अपने विविध वस्तुओं ने वर्गीकृत करें कि क्या वस्तु अवाहक है कई वस्तु सुक हो मध्य म रहेत्न कर ने दोरी, दोरी, ने दिशा दर्शा तो अर्थे थोड़ो धक्को लगे चुंबक ने थोड़ा बोलो बाद जहां द्वारा अपने कही सकिए उ दक्षिण दिशा कई तरफ સમાન ધ્રો હોય તો અપાકર્ષણ થાય છે તે અર્થ આજે પ્રયોગ અમારો છે તે હું તમને દર્શાવવા જોઈ રહ્યો છું એક સાઈડ છે આપણો ઉત્તર ધ્રુવ અને બીજો સાઈડ આવે છે આપણો દક્ષિણ ધ્રુવ एक उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जयतर ध्रुव ध्रुव नजर ध्रुव ध्रुव आना जो तो जय दर्शाई सकी जयतरध्रव उत्तर ध्रुव भेदा थे त्यारकर्षण प्रक्रिया थे जय उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव भेगा अकर्षण प्रक्रिया थी सके જયારે આમ સામે ધક્કો મારે સમજી જવાનું કે સમાન ધ્રુવ છે અલગ અલગ ધ્રુવ આવે ને ચોટી જાય <प्राणीग> चरबी तो आज त्रेषक द्रव्यो अगर तो सब प्रथम अपने द्रामण है त्यारूधिया कलर न तो पेला, पेला दो के हम सब प्रथम आप दूध ले હવે આ જયારે આપણે એમાં એને હોય છે એટલે કે કોષ્ટિક સોડા નાખશું જો પ્રોટીન હાજરી હશે ને તો આનો કલર છે એ ડાર્ક પર્પલ જેવો થઈ જશે જાંગલી રંગ દ્રાવણ બની જશે જે द्रावन रंग गाद्य पदार्थो ल આપણે આયોડીન ની જરૂર પડશે આમાં છે આયોન ભરેલું છે આયોડીન નું બે ત્રણ ટીપા છે આપડે કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર નાખીએ અત્યારે આપણે બટેટું લીધેલું છે તો બટેટા ઉપર નાખીએ આપણે જોઈ શકીએ જો નો આ વચ્ચે બ્લેક કલર થઈ ગયો દેખાય આપણે આવી રીતે લાઈટ માં જશે ને તો ધાબા દેખાશે દેખાય તો એ બતાવે છે કે આમાં ફેટ પ્રેઝન્ટ કઈ ટ્રાય કરીએ ને તો મળે કે આમાં ફેટ પ્રેઝન્ટ બને